يا وزاره التربيه جزاكم الله خير الان انتم جاي تشتغلون لكن اخواني الى الى المكتب الاعلامي الى سياده وزير التربيه احنا لك قلتها وانا اتحمل هذه المسؤوليه انا امام الاعلام الان والان انا اخطب خاف احد ما يدري راح يشوف الخطبه انا اخطب الان في كفاءات العراق واريد المصور يصور كل المجموع انا الان اخطب في مسجد في كفاءات العراق سابقه ولاحقه الان يعني اعي ما اقول اكو كثير من اللجان وانا اتحمل المسؤوليه كثير من اللجان الان التربيه جزاهم الله خير الصادقين اكو لجان من التربيه التقيت باساتذه ومشرفين يقول احنا الان جاي تطلع عندنا لجان لابنيه المدارس واكو مدارس يقول عمي هي مو عائلة للسقوط هم مدارس ممتازه وجيده الان يحرجوني الان بهذا الوقت انه انا اسد المدرسه لانه اعلن السقوط حتى يطوها للمقاولين حتى احاول الطلاب الغير مدرسه حتى يستفيدون بها بالمقاولات يعني أكو مدارس اعلن السقوط يعوفوها واكو مدارس يقول ابنيتها جيده عم يقول طلعوا لنا خلفات من المسطر خلفه خلفه من المسطر هاي عم راح هاي المدرسه سنوات يكتب عليها اعلن السقوط ولازم تنسد ولازم أحول, احول الطلاب لغير مدرسه يقول انه انا عندي ازمه النوب انه يزيد علي الازمه طبعا هاي احنا هسه راح نقول لهم وين جنتوا؟ وين بالعطله وين جنتوا؟ هاي ما يصير تقولها انت ما يصير لانه هذا هاي هندسه اسقد انت شوف بابك شوفك انت تفتك عقبه بابك اكتب لي بالتعليقات انت شفته انا ما يا عمي انا جا... جايب لي بعير وجاي مع تراماتنا ابو البعير وين جلت انت بالعطله وين جلت هسه الان من جب المدرسه بعد الامتحانات نص السنة بعد الاشهر الان سد المدرسه هي الكفاء، خافوا الله خافوا الله الله ما تخافونه